الله الله الله وخالدك هذي نظف وفاي ويدك وسع لا ترحم وخالدك هذي بوفاي ويدك أهلت من الشعر والقفاي وصوره هاج مالا أعلنها احلا نهلا مرحبا مليار ترحب ما يلحقنه بالصنع والدلع والزين القلب لك وبابها المفتوح أهلا هلا مرحبا مليار ترحب ما يلحقه صار ترحب ما والله جمالها اليوسفي فتان ما له شبه ما بين الناس لا مقدم تسحره لعيان مثل الذهب واجمل من الماس أهلا هلا مرحبا مليار ترحيب والله بنت رجل وشيخ رجال ناصرها العز والنشاه وامها بنت ذرب افعال حصن حلا ترت الاكوان اهلنها لا مرحبا مليان في الحب ما يلحقه نقصان ما وحسنها كانه طير الحر بنت شمر ما مثلها انسان وعيونها الذود والمنثور مثل زر الرفيع اهلا هلا اهلا مرحبا مليار ترحق ما يلحق اهلك صار <تصفيق> الله وقت <الله الله تصفيق> مقصدي معاه الاشعار واقوى بيوت لها جزلة ام خالد تعبت بنا الازهار عسى الليالي لها تحلى خمسه صفر خمسه